Є таке протиставлення. Спортивний клуб, спортивна школа, в моєму розумінні це, по суті, одне і те ж. Те, що в нас називається спортивною школою, на Заході називається спортивним клубом. Різниця в підходах і в існуванні в нас величезної кількості обмежень. Тому, Перехід на систему спортивних клубів для мене, в моєму розумінні, це зняття обмежень і перехід на більш на здоровий глузд. В спортивній школі існує обмеження в тому, що не можна, щоб там займалися, на сьогодні це обмеження до 23 років. От 23 роки спортсмену все, його мають виключити, він не може далі знаходитися в спортивній школі. Спортивний клуб не має таких обмежень. Інша справа, що людина, яка займається, може не мати там, підтримки з бюджету. Це було ну, зрозуміло, свідомо. Але е, навіщо обмежувати вік, а раніше ще було 18 років, ну, це нерозумно. Друге, е, е, друге обмеження. Це спортивні клуби не мають обмежень щодо заробітної плати. Є гроші, вони платять рівно стільки, скільки тренер заробляє. У нас в спортивних школах є тарифна сітка, яка, по-перше, не дозволяє тренерам, які добре працюють, отримувати більше, ніж тренери, які працюють гірше, по-друге, вона штовхає Адміністраторів школи, які хочуть заохотити тих чи інших тренерів, на різні порушення, бо там величезна є купа умовності, які треба намагатися виконати. Здебільшого їх неможливо виконати взагалі. Вітіско спортивне відео.